میں بنا رہ اس کو دونوں آدمی والا فور ہے میرے ساتھ vai upar chala gaya tone mara aa ni do reloading oh has a لائک اور ادھر ہی جاتی ہوں آپ کو پتا گول جائرو کے بغیر got bot hover me <clears throat> reloading no bota ko khai ja گیا ووٹا پاگ جاتا ہے اپنی بار رک تو جایا کر میں میں ڈرام چاہتے be with Cover me! We oughta get that. Enemy down! <laughs> Reloading! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. <laughs> واٹ واٹ چٹی رادم تی ہاور می وہ ماریا دے کا پھر بھی ڈیمیج لیں نیچے نہیں ہوتا یار بھائی رہا کر بوٹے اندر چھپایا تھا کنٹینر کے چٹ اس کو یار री यही बात है आजा सामने आजा सामने बढ़ते। आजा सामने उए, रादी है। यार बार नहीं होती। <laughs> आजा सामने मैं को <laughs> यार ना आता तू तेरी मुसीबत है गई اللہ استغفر اللہ اب تیری تو چھٹتی پگتی ہے ہیلنگ سپری فار میری جیسا ایک دن میں پریکٹس اوئے اوئے اوئے بورڈے شاب مار یہ تو میں نہیں ا یاد موسیقی کیا کھاتا چھوڑوں مارا میں آتا pai pai oi pai oi the new team doesn't have a lot of time left ye to 4b پریکٹس کر کے روم لگائیں گے پوری اس کو ہرائیں گے ایک دن ان شاء اللہ پوری ویڈیو کے یہاں پہ ویڈیو کے لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا اللہ حافظ